Добавляюся з вами рецептом хрумких зовні та соковитих середині нагетів. Для цього необхідно порізати курку на шматочки, додати до неї мед, сіль та спеції, ретельно перемішати, накрити харчовою плівкою і дати відпочити хвилин 30. Потім мукаємо кожен шматочок спочатку в борошно, потім в яйце та сухарі, перекладаємо на деко та злегка поливаємо олією і випікаємо хвилин 15-20. Ось і все, домашні нагетці готові. Не забудьте залишити мені сердечко за старання і підписатися, якщо ви досі чомусь цього не зробили. Смачного вам!